Resturnare de situație în cazul Efei Dna, cine a girat, la Bruxelles, pentru numirea ei în funcție. Horia Georgescu, fostul Falani, cu dosare la Dna, a fost reauviat în Comisia de Control a Serei din Parlament. Conform lui Claudiu Manda, eful comisiei, Georgescu ar fi girat pentru numirea Laurei Codroacovesi la Efi pentru cea a lui Tiberiu ca procuror general al României. Georgescu ar fi mers la Bruxelles, la rugmintea lui George Maior, eful serei pe atunci, pentru a da asigur ce cei doi procurori vor continua lupta cu Corugia. A mai fost încă un lucru relatat de domnul Horia Georgescu, tocmai pentru a demonstra ce relația nu era una de secun o subliniere au Vag, atunci când au fost nominalizați pentru funcția de procuror subliniere IEFNA subliniere procuror, sublinierea fale României, doamna Covesi, sublinierea cu domnul Nicu, spunea ce a avut la momentul respectiv o discuție sau discuții cu domnul Maior, ce exista o îngrijorare la nivelul experților Comisiei Europene pe acest subiect. Pentru ce la vremea respectivă a fost o afirmație publică a domnului Morar care spunea ce nu este oportun sau nu este o soluție bună, spunea ce domnul Horia Georgescu era o persoană a cerei credibilitate la nivelul experților Comisiei Europene, era una foarte bună, sublinierea ei spunea ce a fost rugat de domnul Maior să mearg la Bruxelles. Se discute cu experții Comisiei Europene subliniere ise îi asigure ce cele două persoane, Nicu subliniere cu Laura Codruca Covesi, sunt persoane care vor subliniere urea activitatea într-un mod serios subliniere, într-un mod energic subliniere să, îi conving de faptul că nu sunt propuneri care să nu fie în reguli subliniere i ce afirmațiile domnului Maior nu se propează. a spus Claudiu Manda